كلنا بنعرف انو في تلات اسوار بهجوم العمالقه بس اللي ما بنعرفه انه في اسوار تانيه غريب صح اليوم نظريه مع بعض الاثباتات عن وجود اسوار جديده في انمي الهجوم على العمالقه قبل ما أبدأ أي شيء بحب أنوه إنه كل شيء راح أذكره من الجزئين الأول والثاني من الأنمي، وعشان ما يجي أي حدا بالتعليقات ترى ما تابعت المانجا. <مع> عندي ثلاث أدلة راح تثبت نظريتي. كل واحدة مكملة للثانية خلينا نبدأ بأول دليل اللي هو موطن العملاقين الطويل والمدرع مثل ما منعرف من الحلقة 6 للحلقة الاخيرة بالجزء الثاني وراينر عم يذكر جملة لنعود الى الوطن اي انه عمليا في موطن خارج الاسوار بعيشوا في البشر وهي حقيقة مهمة لازم نركز فيها الى الان ام نعرف انه في مكان خارج السور بس شو الدليل انه سور بالدليل الثاني رح نعرف اللي هو ماضي يوميرو مثل ما شفنا يوميرو اتعاقبت بانها تتحول لعملاق لانها مثلت انها اله بدنا نركز على شغلتين الاولى انها انرمت من على سور ركزوا على كلمة سور طب بلكي هذا السور نفسه هو سور ماريا المعلومة الاقوى هون واللي هي الثانية انه يوميرو ظلت تمشي باتجاه واحد لسنين طويلة وبالاخير وصلت لسور ماريا وهالشي بدل انها كانت بسور غير الاسوار الثلاثة وننتقل للدليل الاخير وهو الابسط بس هو الداعم الاقوى للنظرية اللي هو المكان اللي موجود فيه والد ايرن حالياً كلنا بنعرف إنه والد إيرن كان له علاقة بعقاقير العمالقة <تصفيق> واللي مثل ما شوفنا بالدليل الثاني إنه اللي بيحولوا البشر لعمالقة من السور الجديد والدليل الأول بيثبت إنه والد إيرن حالياً داخل موطن العمالقة خلينا نجمع نتائج الأدلة واحد في مكان خارج الاسوار الثلاثة. اثنين، المكان هذا عبارة عن سور، وهو نفس المكان اللي بيصنعوا فيه العمالقة. ثلاثة، بالغالب والد ايرين موجود بهالسور. وبالنهاية بحب اذكر انها مجرد نظرية، ممكن تصيب وممكن تخيب.